–Han är så jävla random. –Ja, jag vet. –Vill du se till avsnitt? Äh, –Ska vi inte göra något? annat? –Jo, vad, vad tänkte du? Äh, –Vi kan ju inte typ bygga igen. Ja, ja, jo, det kan vi. Men... Bara säger inget till någon annan. Nej, jag lovar.